Každoročně v dopravním podniku ocenujeme řidiče, kteří byli opravdu přínosem a přínosem pro společnost v nehodovosti. Ten, kdo opravdu nespáchal žádnou nehodovost, měl pohodovou jízdu a vyhodnocujeme tímto milionáře. řidiče, kteří v rámci jenom Regionu Hradce Králové jezdili bez nehody. V toučasné době v dopravním podniku máme 10 řidičů, kteří mají na je to více jak milion kilometrů bez nehody. Můj první autobus byl ještě RTO na vojně. Já jsem přišel s Dčkem z vojny. A pak už tady ty vozy, co jezdí, dneska elektrobusy. Už tehdy se jezdilo jinak, to bylo i prázdní silnice, že jo? Dneska je to jiný. Takže provoz je horší, ale vozy jsou zase modernější. Tak. Dříve jsme si víc vytrpěli horka a zimy, teď je to pohodlnější z tohohle. No, ale provoz je horší, takže ono je těžko říct, co je lepší.